Bemutatom barátomat, Kovács laci és egy nagyon nagy régi vágyam teljesül most, mert szerintem ők a magyarnak ismernek kellene, és úgy, én nekem egy igazi barátom, mert Baros Agyarmati, tényleg már Facebookosnak láttam és olyan büszke vagyok, hogy Laci téged ismernek, hát hogy olyan különleges ember vagy, nem csak most élen és mezit lád? járkáz. Mi vagy vagy? Milyen túlélő ember vagy? Egy-két szóba mondjad és aztán egy bővebbet is szeretnék veled, de hogy miért is vagyunk itt, vagy te ki vagy? Egy pár szóba. Hát ennek a nevezhetjük szomorú apropónak, hogy a kapcsán szeretném kivenni a magam részét ebből a megemlékezésből, magam extrém módján, már mennyire ez annak nevezhető, hogy egy szappal fogok egy emlékzászlót áthozni a felvidéki a magyar testére testéreitől. Mivel foglalkozok a életénél, Szabadúszó, extrém sportoló vagyok, ha kell. Szabdeszkán nevezek, ha kell. अब a जो कुछ है स्पष्ट है स्टोरी शुरू करते हैं इस समय दुवा बाल पक्का पक्का hogy ये आपकी ना a ये सारा काबा दनस्ता साथ और जल्द से जल्दी कुछ जो egy ez kifejezve ezt az Elmérjük, hogy a, a jövőben ez a, az összetartozat még szorosabban fog válni. És ebben a nemzetnek, most nem is vagyunk, ez és, és ezen dolgozunk, és itt az két bűnké Azt hiszem, hogy a bűnké polgalom ez a a a a vagyok benne, szépen! a Köszönöm szépen! Minden jó! Minden jó Nem tudom. Másik oldalra, uh, hogy át menjek, a vagy... Nagy vagy ...részhez a felvidéki magyarokhoz, hogy, hogy tudjuk azt, hogy milyen anya nélkül föl, fölnőni, tudjuk azt, hogy milyen elszakadva élni, együtt élszünk a mindannyiótokkal, mind az erdélyekkel, mind a felvidékiekkel, mind a kárpátaljaiakkal, és Krisztus azt kéri, hogy tartsunk ki még egy kicsit, közel van az idő, amikor a magyarok beteljesítik a küldetésüket, a magyaroknak tényleg össze kell fogni, felvidékiekkel, a erdélyekkel, a kárpát-aljaiakkal, délvidékiekkel, az örvidékekkel, az egész Kárpát-medencével. És csak a szeretet az, ami meg tudja oldani ezt az egészet. És ö, innen ö, üzenem azoknak az embereknek, akik, ö, akik ö, nem, nem magyarok, hanem ö, szlovákok, románok. Tehát ott vannak, a Kárpát-medencében ott élnek, hogy ö, Tudják, hogy sokkal jobb jön. Tehát egy sokkal jobb dolog jön, ami eddig bárhol bármikor is volt, és a magyarokkal nyugodtan legyenek békességben, szeretetben, mert az ő életük is azáltal tud megváltozni, hogy a magyarokkal, békességben és szeretetben lesznek, mert a magyarok fogják felemelni őket is. És közösen tudunk felemelkedni, és őnek is megvan a világban a helyük, mind a, az összes névnek, akik itt vannak a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 ők azok, akik az aranykorban, ami most fog elindulni, amikor a magyarok tényleg feleszmélnek és rájönnek, kicsodák és és az eddigi széthúzás helyett az Egység a szeretet energiájónál. akkor ők lesznek azok, akik a Krisztus kérésnek megfelelően, úgy fognak működni, ahogyan a szívet körülvevő hosszú ilyen békességben tudunk megélni, a Tárpácián minden egyes emzettel, minden egyes emzett lányával és minden egyes nemzet kiáltalának. És, és milyen együttézzünk azokkal, akik hozt mondjóra tényleg az anyától, és anya nélkül kell reklamódni. Köszönöm szépen, hogy kitartottak ilyen sokáig mindannyian, akik elszakadtatok valamilyen szinten Magyarországtól. Köszönjük nektek, hogy kitartottatok és tartottátok a tényleg a szeretetet azon a zona területen. mindannyian köszönjük. Csapó kettő forog. Na megint, mai nap újabb elkiterhem csökken, mert már Gábort olyan régóta akarnám megmutatni. Nem kell bemutatni az itteni magyaroknak meg rából. Nem azért mondom, be, akkor a magyar ember példát mutatnak. Inkább. Az a, a rengeteg munkásságot... dicséri, annyira mert Majd még beszélgetünk <gül> arról, de most arra kérlek, hogy mondd meg nekem, hogy miért vagyunk itt. Mit? Ja, nem, nem miért is vagyunk itt? Küldtél nekünk egy zást. Te voltál, Igen, az, igaz? Jól láttunk? Igen, Te voltál. Igen, Igen, voltál. Igen, Ez az. mi tehát meg téged erre? Hát ugye... Kezdem az áldamtól és így alakul. Ja, <gül> Tavaly volt a 100 éves évforduló és hát ezt Péterképpen a több megünnepeljük, hogy meg ünnepen, a balassággyármat a, a Telenem vidékén meggyűjtés irányába. És úgy találtuk ki, hogy ha már egyszer összetartás napját is ünnepeljük, vagy a Telenem nevében, vagy napján, akkor próbáljuk valahogy ezt kifejezni, jelképesen is. És akkor a járás területén a tipóit mentén 5 ponton. A jelképesen a tipóit tartottunk egy nemzetiskó színű szallagnak öt helyen. Ezzel is kifejezve, hogy együtt tartozunk. Köszön tartozunk. És hát ennek folytatása kép ez a mai, mai nap is, hogy akkor úgy a szértőket közösen ugye, hogyha már ez egyszer elindult. Vajon hát, hogy lesz valami visszhangja. Országi szertőség is lehet, hogy másik is megpróbálják ezt, nem is, hogy utánozni, hanem követni ennek ezt a példa. És hát még ilyen nagyfolyót nem kötöttünk össze, még nem is lehetne talán eszeköt kiszállatszal, de, de elég szíves. Megtönnek Egymásnak küldünk át a csatálytégei, Igen, vagy egy is Magyar Testvédékon, meg itt is Magyar Testvédékon, akkor valami elképesebb helyez a környezet. Hát, hogy mi úgy érzünk, hogy... igen, hát gondolom itt is sokan úgy érzik, bár a politikát megisztja nagyon a, a, a népet, de azért jó volna, hogyha minél többen tudatosítanak a sztorról. Mert, e, mindenhogy ahogy sokan mondják, de nem elég e, sokszor elmondani, hogy az anyaországot tulajdonképpen a saját nemzet része, elszakított része, vettem, tehát a Magyar védik Magyarországot, szóval úgy mondom, elképesen És, és eh, ahhoz, hogy Magyarországnak is, és a nagyobb biztonsága is legyen, mindenféleképpen azt hiszem, hogy, hogy hasznos, hogyha a felvidék, délvidék, arpa és szóbb, tovább. Magyarsága megmarad. Ha elveszünk, nem veszünk, vagy beolvadunk, akkor Magyarország is sokkal, sokkal rosszabb lesz. Sokkal lesz közdeni ezzel az áradat ellen, ami nincs körülveszünk. Lehet az kelető, nyugattól, teljesen mindegy. Nem vagyunk szívesen látott vendégként akár, vagy hazegyeként sem Európával sem Tehát ez ellen valahogy fel kellene különösen menni harcot is. És a Kárpát, mert ezt a gyönyörű Kárpát-medent, hogy itt a hányán lakják, lakják, együtt értünk, együtt küzdöttünk, együtt harcoltunk, egy egymásért is. jó volna, ha vissza, vissza az! Még vissza, egyszer! Háromszor! Vissza, vissza, vissza, vissza! vissza. Én! <gül> Atalmas hogy De én úgy gondoltam, hogy önkéntesen ugye összefognak úgy, hogy tényleg egy Karpat-medence népe összefogna, és megpróbálna közösen küzdeni. kelet-nyugat nyomásai ellen is. És itt minden adott, minden a, a jó élethez, a megérhetéshez, egy más ez minden adott,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 a kamera elé kerülök, akkor ti sokszor ott leszel velem, mert szeretnék majd beszélni a munkásságodról, felvidéki különlegességekről, a Szent Koronáról, hogy Ipoly-Bologon te mit, mit csinálsz, hogy talán a Magyarság bársájának a fellegvárát, te az egészbe ott a legerősebb szinten a koronával, meg a ünnepekkel. Hát, hát, nem van. csak én, mert egyedül az ember semmi, hát, ugye, de ha van egy jó korrekció annak megértő emberek, akik segítik, együtt gondolkodunk sok mindenben, és akkor csak így lehet uh, valamit kimutatni, valamit elérni, mert egyedül az ember nem, nem tud ne mi abba Mindig is csak is közösen lehet még oda Mindig is, én sokat utaztam köztetek, meg láttam, hogy az erő hatalmas erő van bennetek, hogy úgy is hívlak bennetek, hogy a Magyarország tartalékai, de meg kell, hogy lássuk, hogy ti, hogy ér, hogy énítek meg a Magyarországot, még képes vagy, Mindenre, mindenre, mindenre úgy, hogy érdek veszünk rólad, és nagy örülünk lesz el, bízok benne, róla első majd. Nem ja, hát igen. Örülök, hogy ide értem időben, mert fülek mellő jöttem most. Fülek mellő? Fülek vagyis reggelről onnak, meg elég hozom mellé, hogy maradja már a másik évkor megyek. Tovább, hát ez most ilyen mozgalmas időőszág mozgalmasra. Még egy tisztelt csinálunk. Velmes János, valagrendő vagyok, híjász Kisegráda. Igen? De neki híjász. A Szentgyes Igen. Igen? Csak én Csekérlászal vagyok. Csakérlászal vagyok. a vagyok. Nem vagyok. hatások vannak, még érzi. Mikor vanulunk, de ott voltam. jó vagyok Én szóta, hogy így... Igen. Te Hogy is van a lovagatásod az... A hatos ember szerve volt, de azért meg volt. Meg. Hát. És ami most, most is lesz valami, ami elmaradt, vagy most? De, hát minden jövő évben, 24-e körüli dauntunk szokott venni a rogászat, most tavaly elmaradt, az is elmaradt, mert hát ilyen időszakot. De majd megy. Semmi nem kívülik, nem kívülik. Na most, most lesz. Mikor Nyilván sok a rendőrülés. a még itt még ők elbeszélgetnek, az gazdal le leszeretném az zárni, az már úgy értve ezt a mai a napot, jó, jó, jó, hogy ez egy olyan rendezvény volt, na elkezdődött, most kezdődött el. Na, barátom, gyerek, közelebb te is hozzám, segítségeddel, úgyhogy gyertek, kérlek, közelebb most jön egy olyan, valaki, olyan valaki napi, napi véletlen, vagy olyan történet, <gül> hogy ez a mai rendezvénynek nem vége van, hanem úgy zárjuk, hogy elkezdődött. Valami elkezdődött, megindult egy kezesség. Feloldozás. Feloldozás, megindult. Na.